ما تم انس المحفلي الا بذكرك يا. ما ذاق ثغري طعم لفظ كان احلى من. انا ان شكوت الهم زال الهم باسمك يا. واذا غزتني النائبات هزمتها بك يا. انا لست اعرف للاله وسيله الا. انا ما عرفت الله الا مذ عرفتك يا. يا علي صرنا الروافض مذ رفضنا حب خصمك ياه عابوا علينا قولنا في كل شيء ياه حتى النبي محمد مصداق نادى ياه مفتاح باب إجابة الدعوات ندبة ياه سنظل حتى آخر الأنفاس نهتف ياه